La pandèmia posa al manifest una vegada més la fragilitat d'aquest sistema econòmic del capitalisme que concentra la riquesa en mans d'unes poques persones, que genera desigualtats i, per tant, el que hem de fer és treballar cap a l'igualtat d'oportunitats. El pacte d'una economia per la vida neix de l'entorn de l'economia social i solidària. Té l'objectiu de treballar un canvi de paradigma, una economia plural, transformadora, però amb una mirada àmplia. Més enllà de les entitats i les organitzacions de l'economia social i solidària, volem arribar a altres agents amb valors de la societat catalana, la petita i mitjana empresa, els sindicats, també les institucions, els ajuntaments, els partits polítics. El que impulsa la campanya Som Essencials és fer visible la feina del tercer sector social que en els moments més duros de la pandèmia es va mantenir al peu del carrer, o sigui, els professionals i els voluntaris de les entitats socials no van deixar d'atendre en cap moment a les persones més vulnerables. També reivindica que som i fem servei públic, tenim una clara vocació social, que treballem al costat de l'administració pública amb l'objectiu de garantir els drets socials de la ciutadania, d'aquella ciutadania amb més dificultats i amb risc d'exclusió social. L'objectiu del Pla d'Acció de l'Economia Social i Solidària principal és donar una resposta en clau transformadora a la crisi Covid-19. La xarxa Economia Solidària de Catalunya, la XES, l'impulsa amb la voluntat de ser un pla participat per tota la societat, però sobretot el que volem és que arribi el teixit social i que provoqui la participació del màxim d'actors que al final són les que provocaran un canvi i una transformació en el model socioeconòmic. La majoria de cooperatives agràries que representem han tingut accions solidàries en tot allò que feia referència a la servitud a la societat en general hi ha hagut la donació d'equips EPIS en centros sanitaris, suministre d'aliments a través dels bancs de la, dels aliments i diferents entitats benèfiques. La gran col·laboració en tot allò que era la desinfecció de carrers al món rural, les cooperatives sempre han estat en primera línia per a fer el que feia falta.